Вже не вперше прийшов здавати свою кров військовослужбовець Олег. За його словами, робиться це в 15-те за життя. Зараз чоловік каже, щоб допомогти пораненим побратимам, доєднався до акції «Твоя кров може воювати – стань донором», яку проводять у Центрі служби крові області. У миру, або, так як ми говоримо, по першій фазі війни, до 24 числа, ми старалися здавати кров мінімум тричі на рік і від потреби. Наразі це потрібно робити, тому що наші побратими, наші хлопці потребуються.